azara a texta muclat shel elan mexilhomer informativi bilvad ve en lefarish oto ketachlif le yutz mixoi khanea einam meidim alam la'tsal le tipul refoui o halufi mikol sukseu ve hashimush bo u be'acharayut avladit Audio mis pareja Shalom שמי Rudi Spillman ve ayom natkhil bshiurim amasim shela shita shenikra meditazia divit Ittasaktim belimut veor'at meditazia 45 שנה. bshnota shivim התחלתי מות, ואחר כך ללמד, שליטה במוח של חוסי סילבא. אחר כך הגיע כוח המילים, שיטה מדעית עוצמתית של הפסיקיאטר אמיל קיו. ממנה השגתי גם אסגים אישים גדולים. לאחר עלייתנו לישראל עם משפחתי בשנות התשעים, התחלתי להשתתף בסמינרים בעלי עשרה ימים במרכזי מדיטציה של ויפסנה, בחצבה, נסיעה של כשעה וחצי מיילת. יר תיירות קטנה שנמצאת בדרום הארץ, ובה הקמתי את בית המגורים המשפחתי. היום הקרבו מאס 1,432.לפני מספר שנים, לאחר שקבור התרחakti מילמידה, אורה, בארצאות, יקדשתי את מני לפתיחת שיטת מeditacja מישלי, שותמה לצרכאי כיילו נולדנו יחד. נידמתי מהתוצאות החיוביות שהתקבלו. אז כתבתי את ספרי מספר 16, החיפנון הטיבי, תיאוריה מדהימה אל מקורותנו והקשר שלנו עם הטבע. בימינו, כולנו מוציאים את עצמנו סגורים באופן קמת קבוע בביתנו עם יקירינו בעמסר אחד משמעי אז שייך שוב לטוב היום אנו מתחילים מסע ניפלא יחד הכל שלי ילב ותח צד אחר צד. דרך התרגול אמפורד של ה technique הזו. ה technique שתקחות לנו למאוד את האנרגיה שלנו. ה technique שלנו איןנו צריכים לילמוד או ללמד, וימלנו איןנו מקבלים תורות, אלן mi ממבוגרים מאמינים שלנו. ה שתאפשר לנו לעצור את שרשרת ההלדבקות הנפשית ושטיפת המוח שתמיד הביאו את כל הילדים לגדול ולהתפתח כמבוגרים מנותקים מייסודותיהם. הטבע יגן עלינו אם נאפשר לו. Pekeddei la si zot, anu le roken etmogenu pele acherlo lijhit e a regga an nohehi. Chewi a jehi sekaam. Beofense, ar Javata energia selanu, tieem me tuemet חלקי חיינו, תקינים, ישוחזרו כנס מהשמיים. בימינו הכניתי את המונית שלי בכניסת ביתי. הפסקתי לשיע נושאים, אבל אני בכל זאת שמח כמו קודם לכן, מכיוון שההסגר הזמני הזה, מאפשר לי להתחיל את שיעורי האודיו המוקלטים שמתחילים היום ושאני בוודאי אוכל להמשיך לאחר הפעלה מחדש של העשאות היומיומיות בעיר עם שלי. אושר ובריאות לקולנו.